היי מטולטלות, היי מטולטלים, ברוכות השבועות והשווים לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים אני אוריאן והיום אנחנו נעשה את הביקורת השלישית אצל דוקטור ליבי כוכבי אחרי טיפול ריג'נרה שעשיתי למי שעוד ראתה את הסרטונים הקודמים אני מצרפת לכם כאן סרטון הראשון על הטיפול עצמו והסבר על למה עשיתי אותו בסרטון שני על הביקרת שלושה חודשים שעשיתי אחרי הטיפול הראשון חצי שנה אחרי הטיפול בואו נראה מה המצב של השיער שלי כל המטולטלות מסדרות עצמא התכנסנו כאן היום חצי שנה אחרי הטיפול מה מצבינו אז אני מרגישה שהקרחות שלי התמלאו כלומר אני קרחות כרגע אני מרגישה עלייה בנפח של השיער פשוט שיש לי כלומר ש-לא, אין, אין לי פוקרהחות. מה שומע ש-זה ב-ארח מה ש-האמרת מההתחלה, ש-זה יגרום ל-השאירות ל נכון. לא עסינו את של השאף, לא עסינו השאף, לא סעפנו השאף החדש. כן, עסינו השוק שלו. זה נאה השאף כדי ל-יתלבות אותו, כדי ל אותו, כדי ל-לדוק ש-השאף ש-התחיל התהליך הזה ו אותו. Okay? חדשות, את רואה את הגדילה? לא זאת נגיד חדשה זאת חדשה כי הן קצרות את רואה אותך שהן קצרות? כן, הן קצרות מאוד ודקות זה אזור שתמיד זה שערות יותר השאלה כמה דקות כמה ניחסית אחת לשנייה אנחנו משפות את האזור שהיה שזה אזור הקודקוד ואנחנו משוות כאן על הבדל של שלושה חודשים אז ההבדלים הם מאוד מינורים כי בסך הכל עברו שלושה חודשים אבל כן אפשר לראות את ה... ובכל זאת אנחנו יכולות להצליח ולראות את ההבדלים כן, יש שיבוי של השערות מה זה אומר שהיא כאילו יצאות כמה שערות מאותה? מאותה זקית? לכל זקית, לכל בית של שערה בעצם יוצאים בו בין uh, שלוש שערות ל... יש מטופלים שאם אני ארשת להם חמש סערות מזקיק באזורים ספציפיים בקרקפת אני אך שעות במחלה ובעצם בייחוד של זקיקים השאלה היא אם הריג'נרה זה מה שגרם לא, בעצם? לא, הריג'נרה זה לא מה שגרם על זה. Okay. הריג'נרה יכול להיות שהיא שהייתה סערה עבה דקה והיא mm -hmm. איבטה את הסערה הדקה שהייתה ועכשיו אנחנו רואות זה טוב יותר okay. אבל היא לא הוסיף הסערה היא לא הוסיף על אותו שורש לא, הראשונה את המכשיר. וממש, כאילו נכון שיש קצת שערות דקות, אבל בגדול זה הרבה יותר רק מכמות השערות שנוספו לנו פה. כאילו, תעשי שנייה את התמונה של האחור, זה עקיוני, אילו... יש כאן הרבה... אני, אני, זה, יש, פה הרבה יש פה הרבה אלמנטים. Evet. אני, אני לא יכולה להגיד שרק הטיפול... ממני לא תשמעי דברים שרק הטיפול הציב... ברור. Wow. לא. זאת אומרת פה רואים שהסער הולך פה כדימה. ופה אין זה. ש... יש כאן הרבה עניין של זוויות. שום דבר להחזיר אותנו להיות נוט של שסטרים, אנחנו רוצות היום לשמר את השיער שלנו בדיוק כמו שאנחנו רוצות לשמר דברים אחרים ולשפר דברים אחרים, אז זה בדיוק mm -hmm. מה שאנחנו עושות פה לשיער כאן מסתיימות הביקורות אחרי הטיפול שעברתי, אני מאוד, מאוד ואני מרגישה שבאמת יש לי שורשים שהתאבו על השיער ואני לא אומרת סתם, כי אם תסתכלו בסרטון הקודם שעשיתי לפני 3 חודשים על הביקורות הקודמת, אז אני אמרת שאני לא מרגישה שיש איזשהו שינוי, ובאמת חצי שנה אחרי אני מרגישה את השינוי הזה ורואה את השינוי הזה כבר כמעט ואין לי כרחות שאני, שאני יכולה להבחין בהן ככה מקדימה מאחורה אז באמת אני אומרת לכם את מה שאני חושבת ומרגישה שכל אחת תעשה את השיקולים שלה אני מקווה שעזרתך ושמתקבלת בחירההה, אם לאasad אז ישו יותجي פול כזה. לא לשכוח לסרטות לайק, לסרטון אימה הופדנ, וניתרבה סרטון הבא. باي باي.